Наскільки заглиблює, заглиблюється підвіконня в боки, якщо у косу утеплений 5 см, ЕППС? Що робити, щоб не з'являлися тріщини? Так, це я відповів. Наскільки утоплюється підвіконня? Тут немає ніякого нормативу. Це взагалі питання естетики ваш, вашого вкусу, вашого смаку. Як вам це подобається? Тому що раніше, коли монтували підвіконня, вони обов'язково зарізалися. Дивимось зверху, маємо відкоси. Тут наш стоїть вікно, і підвіконник вік під ставився ось так і зарізався. Але з часом від цього відійшли, тому що ніякого ну, смисла ці зарушни не, не мають зовсім. І якщо підвіконник під пластиковий, то виходить так, що його зарізають рівно. А тут ставиться з боку заглушка пластикова, котра постійно відлітає і потім шукають по кутах, по углах, там і так далі. Ось, тому я скажу вам так, що наскільки це робити, ну, це ви подивіться, як вам подобається, так або так. Ось, тому що сам підвіконник, отут ви робите теплий откос, сам підвіконник, він підрізається, Под екструдований пінополістирол. Тобто, можете там зайти на, ну, на пів сантиметра, на сантиметр. Все. Більше він не заходить. А ось це вже підрізається. Тобто, ось так. Тобто, під вікном має ось таку от форму. Наскільки вам це потрібно? Смак. На ваш смак. Все.